Саме такої от мілкої, ми самі стираємо. А от якщо такое крупне, а яльця там і попадаєльник, і що там ми тут, тут смотрю, купаються люди. Бачите, скільки в нас стоїть неможливо все за один день.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 Коли не працює їдальня, перекусити люди можуть у кімнаті відпочинку. Не всіх є світло, не всіх є умови. Навіть даже з утра поїсти гарячий, так, навіть випити гарячий чай. І тому в вісім часу у нас уже починаються перві люди, які йдуть, хочуть гарячого чая, кофе, гарячого віну. Дитяча кімната в пункті незглавності облаштована проектором, екраном, вай фаєм, столами та іграшками. Зазначає заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич. Вчора була мама з двома дітками. Це маленька, зовсім дитина, річна і. А дівчинка 12 років. Маленька у нас тут спала, а старша навчалася, бо в неї вона розповідала, що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 Майже кожна кімната пункту незламності оснащена телевізором та інтернетом. За останній рік це чи не вперше жителі міста мають вільний доступ до інформації, розповідає Людмила Стоючова. У нас телевізор ми вже з війни не бачили ні разу. Це ж тільки прийшли сюди хоч дивитися, послухати, хоч трохи новості. Так, я кажу, а так у нас ні телевізора, ні радіо. І в нас така проста мобілка, що немає у нас ні інтернету, ніде нічого.